إذ أنه دخل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث المنكرة والشاذة والباطلة والموضوعة المكذوبة ما لا يعلمه إلا الله ولو قلت لكل رجل يصعد المنبر بكل أسف هات جملة ما تحفظ من من الأحاديث اعرضها على علماء الحديث سيجد أن نصف ما يحفظ ويقوله على المنبر مما لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل أسف يعني من جملة الأحاديث التي يقولها الناس من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له ده منكر صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر ضعيف أنا أفصح من نطق بالضاد لا أصل له المؤمن كيس فطن باطل أو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم كذب على النبي عليه الصلاة والسلام آه إياكم وخضراء الدمن قالوا وَمَا خضراء الدِّمَنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمَرَأَةُ الْحَسْنَاءِ فِي الْمَنْبَةِ السُّوءِ كذب على النبي عليه الصلاة والسلام وهلم جرّ لو عدت أعدد لكم الأحاديث التي يلوكها الخطباء على المنابر ستندهشوا جداً يعني وهناك أحاديث يعني كما قلت مشتهرة وأنا يعني كان خطر ببالي في كل محاضرة أجعل آخر خمس دقائق اتي بالاحاديث المشتهره على الالسنه والتي يتحدث بها الخطباء فضلا عن غيرهم واذكر درجتها حتى يتجنبها الواعظون والمفتون والذين يدرسون الفقه. كثير من الاحاديث التي يحتج بها الفقهاء لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. السبب في كده ايه؟ اشياء منها او من اهمها اختلاف أصولي الفقهاء أصولي الفقهاء مع أصولي المحدثين في الشذوذ حديث الشاذ الفقهاء عندهم زيادة ثقة مقبولة أي ثقة يزيد زيادة مقبولة المحدثون يأبون ذلك تمام الإباء فكم من أحاديث حكم المحدثون عليها بالشذوذ ويحتج به الفقهاء ويأخذون منها الأحكام الشرعية التي منها الحلال والحرام وهي لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم كتاباً في الفقه إلا ويشتمل على أحاديث ضعيفة ليس هناك كتاب في الفقه قط في الفقه مش فقه الحديث عشان ما فيش حد يحتج عليه بالبخاري مثلا يقول لك ما البخاري كتاب فقه لا لا اقصد هذا كتاب صنف في الفقه زي المغني لابن قدامه زي المحلل لابن حزم زي المجموع للنووي زي الكتب هذه الكتب وامثال هذه الكتب زي السنن الكبير للبيهقي وغيره الا وهو مشتمل على احاديث ضعيفه بل سنن ابي داود وهي, وهي التي صنفها للفقهاء فيها احاديث ضعيفه وكذلك سنة النسائي والترمذي وابن ماجه فضلا عن ابن خزيمه بها وهو صحيح يقول صحيح ابن خزيمه وابن حبان والحاكم والدرقطني وغيره من العلماء ما من كتاب من هذه الا ويشتمل على احاديث ضعيفه المنقذ من هذه الوهده مثل هذا العلم الجليل